A pri Jaročku, našom jemši krajšu hrajíročku. Bárs je i červená, mohla mi byť, byť dobrá žena. Naše valalom ktoďka stríli, daleko zavala zúdary. Sú sa jak smíjajú, jak naše všetky ľudia Striľania Ani toto ľudské Odváľania Vôž mu ja ďa toho ročku, svoju Najkrajšiu vrajíločku Vôž mu ja ďa toho ročku, svoju Najkrajšiu vrajíločku